Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні вівторок, 21 лютого 2023 року Божого. А в нас в Україні уже 363 день великої, кривавої, повномасштабної війни, яку російський окупант приніс на мирну українську землю. Знову, остання доба, вчорашній день, ця ніч, були дуже важкими для України. На всій лінії фронту йдуть тяжкі бої. Відповідно до ранніх повідомлень, ми довідуємося, що ворог щодня кидає то більше число своїх військ, ресурсів для того, щоб захопити нові території України. Наше військо мужньо борониться, захищає свою батьківщину. Такі міста, як Бахмут, Авдіївка, вже стали символами російської поразки і української мужності. Ми сьогодні хочемо особливо підтримати в молитві всіх тих наших захисників, яким сьогодні, можливо, є найважче. Там, де найбільше вони наражають своє життя на небезпеку, героїчно відстоюють свободу і незалежність, нашого народу, нашої батьківщини. За останню добу наші збройні сили відбили потужні атаки російських військових в трьох областях нашої батьківщини. Зокрема, це і наша Луганщина, Донеччина, наше Запоріжжя. Відбили атаки біля 11 населених пунктів. Ворог Продовжує систематично знищувати інфраструктуру, критичну інфраструктуру наших міст і сіл. Забирає в наших людей необхідні засоби для виживання. Доступ до світла, тепла, навіть до питної води. Велика трагедія перед нашими очима розгортається на нашій Херсонщині. Ворог невпинно обстрілює Зокрема, правобережну частину цієї героїчної області, яка недавно пережила звільнення, деокупацію, вигнання російського агресора. Але Херсон, столиця цієї області, є епіцентром щоденних російських ударів. Вчора тільки за один день шість хвиль потужних атак це місто пережило. За тих кілька місяців після звільнення, уже по деокупованій Херсонщині внаслідок тих атак було знищено 44 об'єкти критичної інфраструктури, енергетичної, медичного забезпечення, транспортних шляхів. Було знищено... Після вигнання росіян вже через обстріли 1434 житлових будинки, ну, десятки вбитих і поранених людей. Але те, що вчора нас усіх сколихнуло, це те, що Росія починає щораз більше використовувати заборонену зброю. І таким чином, вчора Херсонщина була обстріляна фосфорними снарядами які спричиняють страшні опіки, травми на тілі людей. Цей злочин проти людяності, Цей черговий військовий злочин. Але сьогодні ми хочемо подякувати Господу Богу за те, що ми живі. Подякувати за мужність і стійкість українців. Бо сьогодні весь український народ встав на захист своєї батьківщини. Ми сьогодні Хочемо, щоб нас почув увесь світ, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні я хочу продовжити з вами роздуми над тим, як потрібно плекати покликання. Ми з вами вже говорили, що покликання це є дар Божий, це є певне завдання життєве. Його потрібно відкрити, усвідомити. Господь Бог кличе, але людина повинна відповідати на це покликання. І ми говорили, що для того, щоб це покликання воно розвинулося, щоб ці Божі дари дали належні плоди, плоди, у яких сама обдарована особа би відчувала себе розквітлою, зреалізованою, плоди, які би були благословенням для спільноти церкви, для цілого Божого народу, це покликання необхідно плекати. Так само, як добрий господар плекає ті насадження у своєму саду, який він зіснив, доглядає, підрізає, удобрює, так само те покликання, як той дорогоцінний саджанець Божий у нашій душі, Потрібно плекати, потрібно про нього дбати, потрібно його розвивати. Ми вчора говорили, яку велику роль у плеканні і покликанні має сім'я, родина. Як важливо є, щоб батько і мати очима любові вглялися в душу своєї дитини, добачали всі ті дари, а водночас і вади, які ця дитина у собі проявляє, і помогли їй це Боже покликання усвідомити, на нього відповісти, його плекати і розвивати. Сьогодні я би хотів підкреслити велику роль у плеканні покликання особистого, життєвого кожної людини, яку відіграє церква, спільнота церкви, парафія, зокрема священник, духовний батько, Духівник, якого Господь Бог обдаровує часом окремим даром розрізнення, покликання. Тому е, спільнота церкви, е, кожний душ повинен усвідомити свою відповідальність у плеканні тих божих дарів, які Господь Бог дарує його людям, його парафіянам. Душпастер, священнослужитель повинен постійно проповідувати про красу, гідність, благородність, покликання, зокрема, коли мова йде про покликання до святості. Бо кожна людина є покликана до християнської і людської досконалості. І саме провідником до святості повинен бути душпастер. Отож, для того, щоб кожен з нас міг зростати у святості, міг плодоносити у Божій благодаті, міг розвивати дані Духом Святим дари, потрібно над собою працювати. Наше життя є певною нивою, на якій ми повинні плекати все те, що нам Господь Бог подарував. Душпастер є особливим працівником у Божому винограднику. І саме він повинен допомогти кожному з нас, кожній людині, яка розвивається, критично мислити, пізнавати саму себе, вибрати цей шлях до досконалості і святості, який пасує саме мені, обрати той стан у моєму житті, до якого кличе саме мене мій Господь. Священик обов'язково повинен бути чуйним, коли мова йде про плекання, покликання до богопосвяченого дівицтва, до монашества чи до неодруженого стану у священстві. Бо це особливі Божі дари. Дуже важливо допомогти людині, особі духовному чаду усвідомити це покликання. Бо воно є дуже цінне. Занедбає свої обов'язки той душ пастер, який байдуже поставиться до явних ознак монашого покликання у душі своїх вірних. Ми тепер готуємося до часу Великого Посту. і Ми знаємо, що відповідно до нашої духовної аскетичної традиції, для того, щоб добре розпочати, зокрема, Великий Піст, потрібно провести духовну бесіду зі своїм духівником, накреслити програму цього часу, програму, яка б полягала в особливих зусиллях для викорінення власних вад і гріхів і особливо помогла нам плекати ті дари до святості, покликання, які ми отримали, які у собі їх добачаємо. Отож, час Великого Посту – це є час духовної весни, коли потрібно подбати про свою душу. І тому от саме духівник повинен побачити, яким чином помогти кожній особі, розрізнити своє покликання, а потім те покликання підтримати і плекати. Душпаستر повинен активно підтримувати вибір, вибір досконалішого життя, до нього заохочувати. Ревний священник на власному прикладі показує, що варто посвятити своє життя Богові. Посвятити у тому стані до якого справді кличуть кожну людину наш Господь. Готуючись до цього часу, беручись до боротьби, до духовної боротьби із нашими вадами, просимо благодаті Духа Святого для того, щоб ми могли отримати перемогу над злом. Ми бачимо, як сьогодні під час війни от така духовна боротьба, Стає в центрі християнської уваги. Бурімося із злом, але плекаємо наші добрі риси. Розвиваємо Божі дари, які Господь Бог нам щедро дарує. Боже, благослови Україну. Боже, поможи нам плекати ті дари, які Ти дав нашому народові. Поможи нам... Плекати, відстояти, зберегти той дар свободи, який ти нам дарував. Дар незалежності, той дар вільної, незалежної держави. Поможи нам усвідомлювати цінність твоїх дарів, відтак на них відповідати. Боже, благослови нашу батьківщину Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас!